سلام سلام میخوام براتون یه شعر بخونم به نام هر کسی کار خودش پیشی روی دیوار خودش شاعر این شعر خانم بتول سعیدی تو این دنیای پر رنگ و وارنگ که وجود داره چیزهای قشنگ هر کسی یک جور کاری داره یک وظیفه و یک باری داره زنبورهای کوچک و زیبا پرواز می کنند اینجا و اونجا از روی یک گل به گل دیگه اصل می سازن از غند شیرین تر غندی شیطون بلاه می دو این ور می پره بالا علف می خوره معمه می کنه. بزرگ که شد شیر میده به ما اولاغ پر صبر و حوصله برای ما بار میبره بعضی وقتا هم سوارش میشیم لازم نداره ندام نه نتله نه مرغا میگن گدگدگدا تخم کردیم برات تخم تلا تخمهای ما رو نوش جان کنید تا بزرگ بشین شما بچه ها های خوشگل و زیبا دارن میچرخن تو علفا. وقتی که اونا توپولی شدن ما میخوریم گوشت اونها رو خروسه میگه قوغولی قوغو تو چه میکنی بچه کوچولو؟ جوجه مرغ ها رو اذیت نکن من اینجا هستم بابای اون شطورها تو دشت قطار قطارن آدمها روی اونها سوارن کف پاهاشون پهن و مخصوصه کم آبی رو هم طاقت میارن توی کودک خوب و فریبا که دوستت دارن مامان و بابا باید همیشه تو تمیز باشی. تا پیش همه کس عزیز باشی کار تو اینه که درس بخونی ترقی کنی در جا نمونی پیشی نازنازی روی دیوار خورخور خور کردن رو خیلی دوست داره کار گربه دستگیری موشه گربه حیوانی خیلی باهوشه مار خالخالی اونجا خوابیده خدا اونو پرسود آفریده یادت باشه دست نزنی به اون با زهر اون میسازن دارو بچه های خوب شعر ما در اینجا تموم شد بچه ها هنوز تمام نشده این شما و این خونه مادر بزرگی از بهرام دهانیار تار از نقمه مرادآبادی هارمونیکا، مقداد گوهنیا و گیتار هم از مخصفان.